Atac fere precedent la adresa Laurei Codruca-Covesi după verdictul din procesul cu antena 3, e un atentat. Atac fere precedent la adresa Laurei Codruca-Covesi după verdictul judectorilor din procesul cu antena 3, Curtea de apel ploie e subliniere, a decis, marci ce subliniere e fadna, Laura Codruca Covesit, va primi suma de 300 de milei cu titlu de daune morale, în solidar, de la Curici Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugurciu Vic subliniere Antena 3. Decizia nu este definitiv, jurnalii T-Antenei 3 pot să fac recurs în termen de 30 de zile. În direct la Antena 3, Rezvan Savaliuca acuz faptul că jurnalii sub Li s-au respins absolut toate probele. În acest apel nu s-a administrat nicio probă în plus fac de fond. S-au respins pe bandrulant. A fost o frică Am arătat cu decizii ale ce sunt obligați să accepte probe. Nu aveau cum să ne pedepsească. L Au scos ca să nu se te prea mult la mine, subliniere -i la Radu. La ceilalți s-a dat pedeapsa maxim. E un atentat. Mai există subliniere i recursul, a spus Savalink.